ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو اس لیے حضرت معلومت مجد ملت مولانا شفری تھانوی رحیم اللہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حال کا اعتبار نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حال کا اعتبار نہیں اور استقبال کی آپ کو خبر نہیں مستقبل کی آپ کو خبر نہیں تو ناز کس بات کا ہے اگر اس حال میں آپ مومن صادق ہیں اس حال میں آپ نمازی ہیں اس حال میں آپ روزے دار ہیں لیکن مستقبل کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں تو فرمایا کہ اس حال کا اعتبار نہیں ہے اور مال یعنی مستقبل مستقبل کی خبر نہیں ہے تو ناز کس بات کا ہے بس مومن اسی وجہ سے ہر لمحے ڈرتا رہتا ہے وہ عبادت کر کے بھی ڈرتا رہتا ہے یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد سنت یہ ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھے وہ استغفار تین مرتبہ پڑتا ہے استفر اللہ اصطفر اللہ استفر اللہ <تصفح> ارے آپ نے عبادت کیا گناہ تو نہیں کیا استغفار تو گناہ پہ ہوتا ہے آپ نے تو نماز پڑھی ہے افضل العبادت آپ نے ادا کی ہے اس پر استغفار کا کیا, کیا مطلب اس پر تو آپ کو الحمدللہ کہنا چاہیے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ للہ ہم نے نماز پڑھ لی لیکن آپ اس پہ استفار کر رہے ہیں بس یہی نقطہ بتلانا مقصود ہے کہ دیکھو عبادت کرنے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ جس شایان شان کی عبادت آپ کے دربار میں ہمیں پیش کرنی چاہیے تھی یا اللہ اس شان کی عبادت آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکے یا اللہ کوتائی ہو گئی ہے تیری شان و ذات و کبریائی اتنی بلند اور ہماری عبادت کی کیا حقیقت ہے یا اللہ اگر ہم نے دو سجدے کیے ہیں تو ہمارے یہ سجدے بھی گویا کہ تیری شان کے مناسب نہیں بلکہ اس عبادت کے اندر بھی ہم نے تیری توہین کی ہے ہم قیام میں کھڑے ہیں ہم کھڑے تیرے سامنے ہیں سوچ تیرے غیر کو رہے ہیں جھکے تیرے سامنے رکم میں لیکن سوچ تیرے غیر کو رہے ہیں گرے تیرے سامنے سجدے میں ہیں لیکن سوچ تیرے غیر کو رہے ہیں گویا کہ گویا کہ پوری کی پوری نماز بظاہر ہم تیرے سامنے کھڑے ہیں لیکن ہمارا دل و دماغ تیرے غیر کی طرف متوجہ ہے دنیا کے رنگریلیوں کو سوچتا ہے دنیا کے منصوبہ بندیوں کو سوچتا ہے تیرے علاوہ جو کچھ کائنات کے اندر اس کائنات پر نگاہ کیے ہوئے بظاہر تیرے سامنے کھڑے ہیں ہاں دنیا کا بادشاہ تو اندر کی سوچ فکر سے غافل ہے وہ تو ہو ہماری اتاد کو اتاد سمجھے ہماری تابع داری کو تابع داری سمجھے لیکن آپ تو ہمارے دل اور دماغ کی تحریر کو پڑھ رہے ہیں ہمارے دل اور دماغ کی فکروں کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے غیر کو تو سوچ رہا ہے میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے غیر کو یاد کر رہا ہے یا اللہ ہم نے تیری عبادت نہیں کی بلکہ تیرے سامنے کھڑے ہو کر تیری گوہ توہین کی ہے تیری ذات و عظمت کی توہین کی ہے لہذا یہ جو غلطی ہم سے ہو گئی ہے ہم سلام پھیرتے اللہ سے اس غلطی کی معافی مانگتے اللہ اکبر تو گویا کہ دیکھو انسان عبادت کر کے بھی ہر وقت اللہ سے ڈر رہا ہے اللہ کا خوف اس پر تاریخ تبھی تو اللہ تبارک و تعالی میں اس حقیقت کو بتا دیا فاما من تکا و سن تقا بلوسنا بس وہ لوگ جنہوں نے عطا کیا اللہ کے راستے میں دیا اللہ کے راستے میں تقسیم کیا اللہ کے راستے میں خوب عطا کیا لیکن آگے فرم وط اور اللہ سے ڈرتے رہے دے بھی رہے ڈر بھی رہے ارے دینے پہ تو آپ خوش ہو شکر ہے الحمدللہ ہم نے دیا ہے ہم نے بھوکوں کو کھلا دیا ہم نے پیاسوں کو پلا دیا ہم نے ننگوں کو پہنا دیا ہم نے جاگوں کو سلا دیا ہم نے بے مکانوں کو مکان دلا دیا ہم نے کیا کچھ کر دیا اس میں خوش ہونے کے بجائے وہ تقاو رہے ہیں ڈر اس لیے رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعن شان یہ صدقہ نہیں ہے اللہ کے شایان شان یہ جو ہم نے دیا نہیں ہے اللہ کی عطا کو عالم تو یہ ہے کہ ہمیں بغیر مانگے اس نے عطا کیا ہے اور یہ جو ہم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے یہ بھی حقیقت میں اللہ کا دیا ہوا ہم نے دیا ہے امارا اپنا تو کچھ ہے نہیں پھر بھی اللہ تبارک وطا کے لطف و حینایت ہے اس ہمارے نام پر لکھ دیا ہے کہ یار اس نے دیا ہے حالانکہ وہ دیا ہو بھی اللہ تبارک وطالہ کا ہے اس نے وقت وہ ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تبارک وطالہ کے دربار میں یہ صدقہ جائے خیرات جائے اور اللہ تبارک وطالہ قبول نہ کرے اور اس نے کہا کہ اما من آتا وقت پکا تو دیکھو دے بھی رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں یہی وہ حقیقت ہے مومن کی کہ مومن اسی حقیقت کو جب لے کے چلتا ہے کہ ماضی صرف سبق سیکھنے کے لیے ماضی اترانے کے لیے نہیں ہے میں فلاں کا بیٹا میں فلاں کا بیٹا میں فلاں کا بیٹا گویا کہ اپنی نسب و نسب پر ناز کرے اپنی گزری دولتوں پہ ناز کرے نہیں اپنی گزری صلاحیتوں پہ ناز کرے نہیں اس لیے کہ ماضی سبق سیکھنے کے لیے ہے کہ ماضی سے کوئی سبق سیکھا تاکہ ہم اپنے مستقبل کو درست کر لیں کیونکہ حال جو ہے اس حال کی تو کوئی قیمت نہیں ہے جب اس اس نقطے پر مومن کی نظر ہوتی ہے تو مومن کا ایک ہی قدم وہ پھونک پھونک کے رکھتا ہے اس کے اقوال اس کے افعال اس کے اعمال اس کے احوال ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ اللہ تبارک تعالی کو دیکھ دیکھ کے چل رہا ہے